Iohannis, atac furibund la adresa PSD, în urma ultimelor modificări, a merit salariile până le-a micorat. Presubliniere din Teleclaus Iohannis a declarat. Miercuri, întrebat despre intenția de naționalizare a pilonului 2 de pensii, ce PSD a făcut un hobby din a schimba totul în România, spunând ce se poate guverna sub liniereia sa, însă nu cu rezultate bune. PSD a făcut un hobby din a schimba totul în România. A merit salariile până când le-am subliniere orat, acum vrea să naționalizeze pilonul 2 de pensii. Se schimb, trebuie, nu trebuie, legile justiciei. Un la sistemul de pensii, un la securitatea națională. Nu cred ce mergem spre o stabilitate a statutului român, aceste lucruri duc la instabilitate, a declarat presubliniere din Teleclaus Iohannis la Parlament, unde a participat la primul summit parlamentar al formatului Bucure b El a mai spus ce se poate guverna sublinierea sa, însă nu cu rezultate bune.